Ольга Сурник, 18 років, фельдшер медичного пункту військової частини Нацгвардії. Після закінчення базового медичного коледжу у Хмельницькому півроку працювала на посаді цивільного медика у військовій частині, розповідає жінка. Бачила організацію військовий меди, військової медицини. Зрозуміла, що я хочу саме вивчити дисципліну військову. Я вивчити, хотіла вивчити докладно свою табельну зброю, міти нею користуватися. От, і я вирішила, що я залишуся військовою частиною за контрактом. В зону бойових дій Ольга Сурник потрапила у 2016 році. Наші військові займали позиції охорони військових вопів. Тобто, моя, моя задача була як медика щоразу їхати до них, контролювати їхній загальний стан, надавати невідкладну медичну допомогу, якщо є за потреби. Загальна кількість була опів 19 ОПів. Тобто між жопами було приміщення 120 км. Я виїжджала в 8 годині ранку, поверталася в 10-11 вечора. Постійно змінювали шляхи пересування, говорить Ольга Сурник. Постійно пересування колонами було небезпечно, тобто ми завжди змінювали шлях. Ми їхали, получають в одну трасу, поверталися іншу трасу. Був випадок, що ми проїжджали по тій самій трасі, і в той самий день стався вибух, тобто підірвалася машина на фугасі. За сумлінне виконання своїх службових обов'язків отримала подарунок від командувача Нацгвардії України та відзнаки. Кожен військовий медик підлаштовує під себе медичний приладдя, каже Ольга. Є два відділи. В одному відділі суперев'язаний матеріал перевязальний, розчини для капання, системи, ножиці, дезінфікуючі засоби. Ольга Сурник розповідає, вага її медичного рюкзаку – 15 кілограмів. 12 кілограмів важить пронежилет. Загальна вага спорядження – до 40 кілограмів. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.